CTP a spus totul despre incredibilul episod Metrea A. Comentariul incendiar al jurnalistului, Trump nu e prost. Cristian Tudor Popescu a vorbit, la Digi24, despre gestul lui Donald Trump de a-i îndepărta un pic de metrea de pe saco omologului său francez, Emmanuel Macron. o superb de gest în mod normal servil, care este transformat într-un gest de superioritate. Foarte frumos! Deci ce i-a spus? B. oi fi tu mai detept decât mine, te-am primit frumos, cu farfurii de aur, dar eu sunt la care te apret de hoi. Eu sunt eful cartierului. De obicei, când îi iei ef lui o scam, e tipic pentru slugrnicie. Dar modul în care a făcut-o trump care nu e prost este exact inversul, a spus Cristian Tudor Popescu. În vizitei președintelui francez în Soa, camerele au surprins numeroase momente de apropiere, dar sub linierei gesturi mai ciudate. Avem într adevăr o special, aveți un pic de metreac pe sacou. Staci să o dau la o parte. Era ceva acolo. Trebuie să le facem perfect, este perfect, i-a spus Donald Trump lui Emmanuel Macron.